Avocatul Gheorghe Piperea prezint datele cu adevărat îngrijorătoare. Începe criza economic real. Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial fost consilier al premierului Mihai Tudosec, lansează un avertisment dur, începe criza economică la, nu aia cantata propagandistic de BNR, de libertarieni din PNL și de Diez rezistentii. Piperea prezintă datele concrete care arată ce situația este una cu adevărat îngrijorătoare pentru economia autohtonă. Primele trei luni ale anului 2018 au intrat în in insolvență 2305 societatii comerciale, mai mult cu 19,31 decat în perioada corespunzătoare a anului 2017. Pentru cei ce nu cântosc acest amanunt, trebuie spus ca statistic. 96 din numărul total al dosarelor de insolvență sunt falimente, deci aceste întreprinderi urmează a dispărea în scurt timp, cu tot cu locurile de munca pe care le furnizează. Tot în primele luni ale anului 2018 au intrat în procedura de dizolvare de drept, care este urmată automat de lichidare. 9793 de societăți comerciale, cu 60,83 mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. Dizolvarea de drept care este declanșată de Registrul Comertului pentru diverse motivații din care rezultă ca o societate este fantomatică, înseamnă faliment non-judiciar, în termeni tehnici, se numește lichidarea administrativă. Analiza empirică a listei societăților care au intrat în in insolvență sau în in dizolvare judiciară ne arată foarte multe firme din domeniul comerțului, ceea ce reprezintă efectul nociv al concentrării retailului românesc în mall.ro.com și si de hipermarket.ro, dar și si îngrijorator de multe societăți din construcții. În condițiile în care analistii și si dezvoltatori imobiliari se lauda, mai de decat în 2007 la 2008, ca totul este minunat în domeniul imobiliar, precum și si multe firme de hotelarie, turism rural și si ecologic, servicii și si transporturi. Agricultura si pescuit etc., adică mai tot ce înseamnă oportunitatele reale pe care le au imurile într-o economie concentrată aproape exclusiv pe granzi economici, mega-retaler, corporații agroalimentare, big farmaci banci. Economia noastră va deveni una dominată de monopoluri, exclusivitate sirente. Or, s-a văzut cât de liberali sunt acești mega actori economici, atât în domeniul cartelurilor bancare ca surprinzător și si nu prea, în domeniul utilităților si al medicamentelor. Denotat ca ieri, după trei ani de anchetă, Consiliul Concurentei a descoperit că facturile la energia electrică pe care le achitam în ultimii 10 ani sunt înglate cu multe zeci de milioane de euro de actorii monopolisti din domeniu care s-au comportat cartelat. Amenzile dispuse sunt colosale, peste 10 milioane de euro, dar acestea nu vor fi suportate de granzii domeniului, ci tot de noi, urmând a fi incluse în in facturi, cu titlu de costuri, în doze mici, infinitesimale, ca să nu le percepem si sa protestăm. Cifrele prezentate mai sus sunt oficiale, putând fi regăsite pe site-ul oficial al Registrului Național al Comerțului. În schimb, concluziile și si conjecturile îmi aparțin. Precizez că nu există date statistice care să arate câte persoane care exercită profesii liberale sau independente. Fapt, întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, freelanceri, au tras oblonul în această perioadă. În doar ca în acest domeniu au travalier ca 500.000 de de persoane, care dau de munca la alte 600.000 de persoane. de persoane. Predictibilitate fiscală, disciplina contractuală a simediu economic prietenos sau de siguranta locului de muncă în acest domeniu nu se ocupa nimeni, nici în politica, nici în presa Mansram, nici în catedralele sau templele macroprudentialilor. atât mai putin nu se ocupa de profesiile liberale și si independente PNL sau celelalte zise partide de dreapta, care nu mai prividesc să apere cele 15 vaci sacre ale sistemului financiar, bancile care încă mai contează în economie întrucat catadicesc să dea credite, plus cele 20 la 30 de corporații care covarsesc 2 pe 3 din economia națională și dau de munca unui numar de ca 300 de mii de Restul, adică adevărata coloana vertebrală a economiei si a societății, clasa de mijloc, nu contează pentru a s-a zis a dreapta românească. Dar orbirea asta farisei ca casile hamita sfinților economiei vor fi sancționate curand. Atunci când milioanele de salariatis și întreprinzatori care fac economia, zi si societatea să fie vi se vor putea reuni în jurul unei platforme civice sau chiar politice care să le promoveze interesele, si să propună masuri pentru pansarea ranilor cauzate de abuzul de putere economică sau administrativă, scrie piperea pe Facebook. Vezi două puncte e vremea pedilor, adevărate minuni pentru sănătate, le poți folosi în gospodrie.